Svaka čast. <laughs> ja ću prije ovoga samo reći da... Čekaj da ostani ne mogu, metrem sanjama, ovaj jebeni monster vič pije dana, kako ću go piti. Vidjeli... Nije mm. bilo Hamilton, ali... Prije svega, ako hoću slušati podcast... Pod... Nek' uđe na Spotify... I sve ostale streaming strance u državi, to neće bit problem. Jer ono ne može YouTube zaključati stav tuđe, hodet, poslijet slušat ove mudre riječe. I onda ljudi pate kontaž zbog toga. Znam da bi neki ljudi voljeli ono i idu na post slušaju šta ja pričam. Ali ne mogu, kažu na YouTube si šta ćeš, ne, ne mogu. Imaš ti YouTube premium, možeš ti to uzeti pa zaključaš i on te radi. Tokim je tri čovjeka u ove države. Zar Znam da posto YouTube premium, ali ne znam da ga možeš zaključati. Mož, mož. Wow. Ono dolazi, sveka tri dana iz kitra je, ili en mjesec damljena daje. Nikoliko kašta? Nem pojma. Dvoje je li jedno petnešt maraka mjesec? Nem, ne vjerujem, tu. Zvuči preskup. Aha, jem do sejetek takmara I tu nekako zvuči preskup, imam osjeće, ne znam. Ja još rekommo tri dolare, nešto. Tri eura, što je. Što ti čitaš? Čekaj. Panta znači. Pa jes fantast, dosta. Ušte ne može da pije menedži, bit će panta Hamiltonov je bolji. Da. Odnosno, zeleni je najbolji. Za one ste... ljude koji planirio je slušati do kraja, ma ja im ne preporučam, jer bolje je sat vrame nešto pametnije radnik slušati ovo. <laughs> Mogu očekivati dvije stvari. Prvo je hejtanje novog Star Wars film. Da, no, tako. Hejitanje novog Star Wars filma sa moje strane i sa tvoje, sa moje isključuju hejitanje Novog Vičera. Oh. I onda od nas trojice malo formule i jedan člag na kraju. Kontaš. Da, da, da. Aj, e, gospodin, tebe prvog čujem. Zašto je novi Star Wars najgori jabeni Star Wars filmik, je da? Zašto bi bio dobri? Nikako, mm. nakon onak dva filma. Mislim, paz, ja sam da će to biti jabeno genijalan film. Međutim, znaš šta je problem sa tim filmom? Toliko to priče, znači toliko materijala je bilo da su uradi još jedna trilogija, doslovno on me je za njem. I onda su to sve strpali, jedan film, nisam si javali dobro. Rašt je nekako, priča, da, bog, jer da, doslovno da. si u prvih pet minuta imao scenu gdje ona rej trenira onda dođe Leja i nje joj dadne onaj light onda joj oduzme light pa za 5 minuta joj pa dadne light saber kako ti sad gledaš Ja apsolutni točki je ovo da se desi u 9 filmova bog tre do 10 minuta žena četiri puta razmini light sa ženskom kojaњу trenira bog Da Ao sam pro da 100 snimke od one Kerry Fisher što su da. ostale otprikao Hayubac da ne propadne i onda nikakve veze sa pričom nema. Nikakve Katastrofa veze. je brate dragi, onda jedina stvar što je bila logična jeste ono vezano spoilers ako neko nije gledao jeste vezano za Palpatine Ray. Ma kako je ono bilo najlogičnije za očekivati. Onuk uopće, na to filmu je bilo nagat strofa... Mi kako rej njegova od... unuka, nije, uopće se nazna zna ko je otac. Odnosno, kako otac nije, nije bio neki zajebani Jedi Master ili Sith Lord. Kako je ta generacija ja... preskočena. To nije objašnjen u film. Nesćam se, ja mogući čak... Znaš šta, možda ono, no... Jer on je najjačiji Sith Lord, on ima najjačiji to razumno. sve. To znači da on... Najvjerovatnije je u njenu materu bacio nju, to jest, je s njoj dao force. Aha, to neko neki... bezgriješno zađeć, ba... tijelo Biblija, je li? Da, isto ko što Anakin na početku. No. Zna, e. fantom Mene se rađen, začet je bezgriješno, ne Evo, rađen. Evo, upravo, znao. Ja pretpostavljam da je to, jer... Ako, možda ja sad griješim, ali mislim da je Anakin isto nastao od Palpatina. Nisam siguran, možda sad sto posto griješim, nisam siguran. A ja mislim da jesu. Otkod to? Znači ja nisam pogledo n film. Ne znam ništa, ali nam osjeh da griješiš. Zato bi se čulo. Znam što da istina to bi svi znali. Da, znam bo... da je, negdje sam ja da, teoriju, da, tu 100 posto. Teorija, okej. ono imaš film teorije, tako, te stvari i... Vamo Youtube kanale. Znači, Star Wars film koji ono treba ima to, ne, bez veze či iz vam tamo. Ništa duboko umno, razumiješ, ti moraš ići... Kontati, kompati, bo. Kontati, da se dašava. Međutim, ljudi su tog filma napravili to i... Sad imaš svakakve teorije da je Jar Jar Binks zapravo najjačiji sitlu. <laughs> da, imaš tu teoriju. <laughs> Otkud to, bo? Mislim, ljudma dosadni mora je dosadni. može biti, ono, mora imat neko uporište. Valjno? A ljudma je dosadni, onda, ono, kao, svako malo, kad vidiš neki, neku scenu sa Jar, Jar Binksom, kao on vazne neko mešače, nešto nauku. Kao pa da on radi to što on govori. Don zaprovni je smotan, da ni glup Samson predstavlja. Samo flow, da njemu da nesetaju ozbiljno zaprovđači on i ja sad on neki u nekom stalt mod neki, razumiješ. Rog, da. Pro, dobro. Nis more spolca do 5 sve 9 filmova da malo bratim pažnja, dzadzarbings. <laughs> Al glavnom, mislim ne, ne znam ni šta bi ti rekole zavaj zađi film, ja bi na katastrofa. Vidio je sam ja u kinu, znači film baš gledao. Nazvao je Mi bio li drago, ono, vidiš, on ga crnice, kako se zove onaj brate? Ma ne mm -hmm. Finn, bo ono i ono, ja njega ne priznam. Onaj, <laughs> onaj, uh, onaj što je bio... Što je izdo Han Solo pa onda aha, aha, aha. stari, anaj. Da. Kak se on zove? Nebitno, sad onako bilo mi drago što on nije umrao. I e tako ti zvona. Dobro ljud kaže, znači, vraća nostalgije je film. To jest. I baš zbog toga ljudi to je hejta još, što idu na to što nas nije napravo dobar film pa ono hejta Pa is vidio prvi trailer, čao viče Tu kukad bi se jebni šuma jer vratio u formu, bo <laughs> Ljudi bi to pre bo, jer bi bio zadnji uvijek Ne mi recimo, on isti gledovičar Ne, ne gledoviđao sam score na Rotten Tomatoes što vam dovolj 60% Manje Koliko ja znam da je tamo oko ok 50 možda Ja sam vidio, sam vidio da je fresh možda Danas, ne... danas je, danas sam vidio Možda su ugledali ove na vijepizode pa je bolje od prvi. Da ne, kontak, pa kako mogu će da pazi, Netflix Koji je naj, najjaštiji stvari u modernog doba Izađe sezona serije odma Svih o, desete o, je, To ne vidlja izol... glupost što se He, možda je to glupost, možda je to super, uglavnom to postoji Svih deset epizoda i ti ćeš dvije, a možeš ostalih osam i reći znaš ova serija ne valja, ovo je retardirano. Ja razumijem da, da Večer izlazi jednom sedmičnog Ko Mandalorija pa da ljud jebigao ne može znaš šta će za dva mjeseca, kakva će serija biti nego odmah smo pogledali dvije epizode i odmah smo bacili hate do bola. Međutim, ovo je malo... kako zove... Lice mi je ono ja hitam seriju polosnu dvije epizode. Ja spoglučitav seriju. I? Meni je dobra serija, iskrenu. Od 1 do 10. Des... Od 1 do 10, pa sad će reći. 6 i 7. Pos... 7. Eh, 7. Ja, moj generalni problem s tom serijom znači... Timeline. Hajd, dobro i to. Lako ti da ga skontaš tek nakon četiri jebene epizode, ti skontaš kad je, šta, gdje smješten, što je najveća glupost. Ali, izbacim danas iz serija serije prvan sezon, čitava jebena sezone izađe. I onda, e, he, znaš šta, sad ćemo tek nakon dvije godine izbaciti drugu sezon. Pa kakve to veze, ima da ilazi jednom sedmršu izvršlop za dva i pol mjeseca A i opet, opet za dvije godine imaš druga sezona. A koji kurac, šta je treba dvije godine? A to što ljudi niznali kako će serija proći. Kod fanova. Mandalorian su najavlju drugu sezonu kad su izbacili dvije epizode i su ljudi poludli serija dobro. Da je bilo drug da... čije... Al paz jednu stvar, ne sam da su najavlju drugu sezonu, oni su to najavlju sa seta snimanja druge sezone. Pa dobro. Znači on snim, oni snimaju drugu sezonu. A to što znali da će serija biti lit. Ali de, mislim ok mi je bićer, Ma ono. Mada imam problem s igricama, to... Opet sinoć probao igrati, ja bi nutric i... Mene onaj igrac ne igriba. <laughs> znači, Game of the Year uh, titula zato igracuje totalna... Totalna glupost, jel? Moje mišljenje, ono igracu ne mogu igrati nikako. A šta je konkretno problem sa njom? Sve. Meni je doslovno sve problem u onoj igrici. Počeš od grafike. Nemoš na to bastaj da ga jebeš, znači Dobar. na igrici izgleda Vakas. po život. Svaka čast. Ali jebem ja tem grafiku kad ja ne mogu igrati kako treba, razumiješ? Me napanu tri monstera, a kombat sistem je kurac živi lokaj pade opet lokaj na drugog pade ovo pade ono pa onda otvoriš a najmeni sanim spavomata pa ovako krug spelova pa tek zuk povučeš na taj spel pa do ga upališ mahaju kurac bog te sapo podragiš, šta komplikuje ništa pa No sad pričal, Shadows of Mordor, onoj, onoj kombat sistemi je jebenad. Ne znam, ono je... Kopirano od Assassin's Creed, kopirano od Batmana. Nema U veze! da su Batman i Assassin's Creed i Moldy Ed to bio Shadows of nema veze je to kopirano, ali to je urađeno dobro, nebitno je li to kopirano. Znači no, da je it's... Y da se može igrati na tastatur i mišu i na joysticku isto. A ne, ja vam moram kopčati joystick da igram igricu jer nema je smisla igrati na tastur miš. <laughs> Znači ti... ti kupuješ iz Vin. Znači ja kupujem igricu, nemam joystick. Ali ja ću daći 158 maraka za tu igricu kad je izišla. Ja im da, da, da ne mogu igrati. E, 150 maraka za joystick daj. Da ja mogu igrati kako treba. Ili ti imaš joysticku 150 maraka? Ovo je sad bilo. Ne, nemoj. Sad. U Afeku. 15 maraka opet mi teško daći 15 maraka, ako sam dao 100 maraka za igricu. <laughs> <laughs> Ali ako si je skinao s Pirate B sam gost kako funkcionše. Ako ja sam kad sam studirao, imali smo jedan predmet koji se zvao informacijska etika. Jedna od tema tih je, tog predmeta je na jednom predavanju bilo uh, autorska prava. Ina ma profesor pustio dokumentarac koji je trajen 15. minuta o, o autorskim pravom, o krađi autorskih prava. I dio tog ja dok... Dokument... vrući. Zato što ovaj podcast je najebe na vatru. <laughs> je tako? Slađajem se. se. jedna od tema ovaj bila autorska prav Dokumentarac, jedna, jedan isječak iz tog dokumentarca je bio Lars' govor za nepste. I mislim, pogledalo dokumentarac i nas pito, Da li mi je kršim autorska prava, šta mi mislimo o tome? Ja sam rekao da ja kršim autorska prava na dnevnoj bazi i da je to tako zato što mi nemamo izbora nekto radi. Jer sad uzim situaciju da ja sam najveći fan muzike na svijetu. Ja volim slušat metal, volim slušati narodnjake, ali evo, pošto ne mi narodnjačke pločice, CD-ovi, ali mi metal. Izba, Izbacila metalika novi album. Jel haju nećmo Metallica, oni su mainstream. Izbacio je Lamb of God novi album. Ja sad hoću da posušam taj album. Ja hoću da kupim sebi CD tog album ploč tog albuma, ja u Bostonu to se ne mogu priuštiti. Hoću da kupim sebi Spotify. Ja da sam kupim, Ne posti Spotify u Bostonu. Ako ga slušam na YouTube, tamo nem ju, nema deset pjasama, slobo umem nju dva singla, da. znači mene država tjera da ja kršim zakon na autorskim pravima ista sva vrijedi za igrice. Usuština ne vrijedi, realno, jer imaš sva igrice na jabenom Steamu. Da, opet. Uglavnom za muziku o, i za filmove. Koliko se isplati nama? Jer evo, čovječe, boži, pa mi nismo da prije 7 godine imali kino omega. Da. Pa šta, zamiđa da ga nemamo danas da je novi star, ovo šta da ja radim? Pirate Baevi, Cam, Rip. Oni li li kao što snimaju u kinu. Pa svi ga nemaš izbora, Bog. Slažim se. Tako da ja ja jednače ja uživam što ovaj kradem prava autorska drugim ljudima i pozivam druge ljude da skinu ovaj podcast. So Dobre, slobodno dobro. jer ovo je creative commons, da. <laughs> znači nek ljud rade što so vi što god hoće, nek prave montaže ko za Joe Rogana, Alex Jones kad dođe kaže nek prave se malo, mimove. prave mimove, znači to je super, tako da ova cijela priča je bilo zbog toga da K'o ne ima Spotify nek' skine ovo, jel' nek' mi se javi, pa ostot ja, mailom. Danas sam na prvi istraživanje. Jesi gledal' onu reklamu kada otak sin pravija Lamborghini ukođe? Jesi gledal' tu reklamu? To je najjača reklama ikad... Ovaj... Sa šta je reklama? Reklama, sa što... Fazon je ovaj... <laughs> okay. Dijet igra igrica, igra nekakav gran turizmo, ne pojma. kao kad god igra tu neku racing igricu on vozi Lamborghini. I on, mislim da mu je stariji mehančar. I on je sa starim odlučio napraviti svog Lamborghini. I oni su 3D printali auto. Znači, branike, hubu, sve su posljedno ljudi printali, sastavljali ga. I međutim, par dana pred Božić... Ali Iko iz Lamborghini jesi za. to par dana prije Božće on pravo auto da I djete nije znalo zato, oni su preko noć sam utrali uzeli to što su oni printali, ubazili pravo auto u, u garažu i djete je jemeno bilo Veoma dao reklam, imam dojem da im je oduzet Lamborghini način reklame. Ne <laughs> znam ko bi dao to auto i kome džabe. Osim ako nisi youtuber, ne znam Al, odkud Dao malo. je auto za reklam. Tako je to snimljeno ko da je pravo To snimljeno ko mi nije dokumentarsko traje minuti i pol U Ohio familija Žive nekim uh, upper middle class Životom u nekoj prostičnoj kući Mislim ako im nju pare za 3D printers koji mogu da, printati da. dijelove koš su hauba boht no. Znači vidiš možda je ta reklama fejk Onda kad sem pogledal tu reklamu Lamborghini Oskrano sam alčitati i čuo sam da je Lamborghini bio u Formuli kao supplier motora od 89. do 93. i da im je 89. da im je najveći uspjeh bil, bio četvrto mjesto na Silverstone. Koja ekip? Ne znam koja ekipa u pitanje osdavale, ovaj motor nekome tri godine. Mm i da su spolvokane makijajaša, u tome jebi ga. I, I nema šanse da se vrate više ikada. Nema šanse. Nema šanse, zato što Lamborghini pripada Audi, Audi pripada Volkswagen. Volkswagen si ne upuštao motosportove, i kako, kamo lijebinu ja formu. Audi, nema Audi ekipu, ono je Formula E. Ja znam da ja, Audi ima, ja da ima... Audi ima da ekipu. Da dominire to, mislim. U Reliju, jel? Zapravo ne ekipe u Reliju, u re, Ima Grupo Devo. <laughs> da, sasmijamo. <laughs> Audi 80. Ali bilo bi super, kontaš. Ali ja u, u svetini kad mal to malo pogledo reklama, ali to prošto ja u svetini ne da sam Lamborghini javi u Formula 1. Ili igdje, u bilo kojim motosportovima. Jer postoji jebeni standard. Ako je Lamborghini nastao kao odgovor Ferrari, da, da. Ko što jest nastao, kao, nji, samo je želja bilo naprot auto bolje od Ferrari, ali nije bila ideja, hej, mi ćemo sad prodavati neka luksusna, tako samo da stakmičimo sa njima. Sad post jedan dio koji bi možda bio super, hej, oni bi trebali biti u Formula 1 pa da se fakat takmiče sa Ferrari, ali nekako bolje da oni budu ekskluzivna aut kom taš, Ferrari u Formula 1 to ime realno glupo. On bi trebalo biti analuksozna auta koju može priuštiti 30 ljudi na svijetu, kao što je slučaje i to je to. Nedaleko je vozio auta njihova po formulama, po relijima i po takvim stvarima. Tako da ja ne volio da on uđu u Formula 1, barem ne kao tim, kao liko koji prave motore možda. A pa kao tim ne. Ma neće ući kod tim, nema šanse. Sramota je da Lamborghini u Formula 1, I zvršava tamo, zvršava 15. i 16. razumiješ, a Ferrari zvršava top Istina. 6, a je recimo top Zato su njam da će od ti veće imena u ovaj, tim super autima, da misliš, će Što misliješ, bilo se ubrzu mogu pojaviti noviji tim u Formula 1? Ja Kad kažem tim, ne s njim 11. tim, nek da neki frci, a da dođe... William, ja team tim, da frci. Zajeban pitanje. I ne znam, ja ne vidim lično u bližoj budućnosti za će se to desiti. Al' mogao bi. Ja... Trebao mi da ne stige dođe i Ako je 2.21. ne dođe, boga pitaj kad će. A dajem mi rec, kad bila još dva tima? Jesu, bila još... Bilo si još tri. Zadnji put je... 13 gdje... timova. To je 10 2010-2011, imao si... I še, zašto je to ukinovati? Šta je bio problem? Bankrutiravati. Znaš kako, tad je vodio ovaj, tu organizaciju, Eccleston, Bernie Eccleston, znaš I ovaj oni je objećao, bit ovaj, što sad ovdje je ovaj budget cap, da. da ne mogu trošiti koliko hoće. On je objećao, to će bit, vi, vi dođete, ne toliko para razumije, što zbirao je Catterham, Marussia, HRT. To ste s ta ekip. I uh, ko zna koliko se nalpara, nisim malo nište završavano, po krug, 4-5 sekunde ispori, razumije. znači nemaš šanse da si s jednom drugom ekipom takviče, samo među sobom. <laughs> Jer štaj HRT, nije mogo ni, ni s ovim druga dva. <laughs> znači to je bio a, hlas, uh, pa, to je bio Williams prije Williams. Da. I oni sam misli došli 2010. Međutim, ovaj HRT je 2011. a ja mislim, 2012. napustio, Keter mi možda 14. sićeš sa onaj, kad si imalo je nosan. Da. On je imao taj glavnija. Ovaj, u obliku, jel? Nečega što ne smije spominjati. <laughs> ovaj, Dože kao ovog. Ovaj, za svupu obliku, jel? A ovaj Marusija što su kasnije premenuo u Menor su 2016. napustili. I tad smo dobili 10 timova. A šta je, šta je moglo sprejeda 21. se to ne ponavi? Jer evo, uvešće se taj, kako se to zove službeno, to s parama? Što ne sam mi povijem. Kako se zove to kad uvedu koliko para moš potrošti? Budget cap. Budget cap, tako je. Znači to će 2021 biti. Koji je budget cap? 175, 175 miliona, što ne uključuje plate za ozače. Koliko je budget, koliki je sad otprilike trošenje jednog Red Bulla? 300 nešto Red 000 Bull 000. 300 nešto, Mercedes, Ferrari uop 400 000. Kak što bi Kako će to biti zanimljivo? Kako će to biti zanimljivo, al' mene je... zanima, znači s to se, i sve mislite li to faka bit provedeno? No, to je samo priča, da će to, ne biti, bi, to biti. biti, to je već, ovaj, pravilo se već određeno, samo okay. pravilo više priča. Što Čekaj. znači, da će nekim timu im biti rentabilno, aha, sad imamo priliku, nad mm -hmm. stavit ćemo. međutim, od tih, svih timova 175 miliona opet cifra koju ne može svaki tim priuštiti. I trenutno, dostižu, da se tižu, da. Čak s ovim platama i za vozače i za neke te... To, to, to tri, tri osoblja u tim. Nisi <laughs> sključeni iz toj, ti se nešto desprezni. A si kolika je plata vozače u formuli? Znala si. Nije ovaj, fiksna, naravno. Na, na. Piše, piše, može ti naći to. Ne sjećam se, ja sad... Ako bi ljuzne, plaća Hamilton? po trkama ili... Ne, ne, ne. ne. Ugovorilaš. Ugovor imaš za sezonu, Aha. da općeš se tu sezon koliko para. Pa ja nema bio top 10 plaćni sportista, sportista. A, u u... 10.000, da su mi još čovjek bio u mjestu. Da, koliko 400 miliona. Pa ne znam, puno. Mada tu uvijek su računalku i pare od tih sponzora i čega, već ne. Uglavnom, ali na primjer, onaj Albon, ja mislim. On ima najmanju platu od svi, zašto je, mislim, tek je došao u formule prvom sezona. Oko ja strila dolara za cijelu sezonu. <laughs> pa ovaj neki imam dobija 3 miliona, razumiješ. Ricardo ja mislim 15 miliona po sezoni. Reno ga uzeo. A da im reći sad otkod Reno toke para, čoveče. Ja sam mislio da je Reno a ja na firmicu u Francuskoj koja pravi auto i to je to. Međutim, ljudi jebenu formulu tuk ubiše brašno, bog te. Još ljudi kažu... Ođe god da se okreneš, vidiš Renault Clio. Renault Clio pada, još ljudi ubiše brašno, bog te. Još onaj njihov, kak se na njihov glavni... Sirov, na bitvu ubitavu, yes, pa, ubi, za formu. Da, za formu. Što sa Hornerom svađa. Da, e, što s nju vojca prepcavio, pogotovo kad su ovi trebali preći na Hondin motor. Pa. Da, kad je Ricardo odšao. U... Da on Meni je to super, kaže on. I u suštini laki je oprav, kaže Renault je državna firma, vlasništvo francuskih francuskog naroda, mi imamo obavezu prema francuskom narodu da budemo što bolji u formuli. Tako da on to je jedini državni tim u Formuli 1, ja brekao. Ali oni razmišljaju, ajelim. Ovaj, jelim je ratalno, jelim. Dastanu, da. Razumiješ, ako ti, ti ona, je on, taj taj lik, si je ono beća, a je sad bio članak prije tri dana. Piše reno hoće da se bori za podijel. Da. <laughs> Tom to to pričao još 3-4 godine. Mislim, realno, jes Renault tamo 2015-16. bio među zadnjim ekipama. Imalo su... 2015. ja mislim. Ne, 2016. 67 bodo doma na kraju godine toliko si imao, nište više. Znači Williams. A prošle godine je zoroš četvrti, tako da ima tu nešto, ali obede sezone suštino su otiš one za... ovaj... Znači, kako se ne isplati jednom timu što je bio zadnji, sad četvrti, da nastavi? I ko bi mogo zamijeniti... Skupo je, skupo je, skupo je, održavati tim Formula 1. I ko sam, bi mogo zamijeniti... Ha? Ko bi mogo zamijeniti? Volkswagen, stari, ja se molim zato? Što da ne, kako bi to bilo super? Ne znam. Volkswagen... U... Porsche je li da je u Volkswagenu vlasništvo? Ja mislim da jeste. Oni su kao razmišljali da, da se ubacaju nekad, tri par godina, ali odustali su. Znaš se ne isplati, razumiješ? A taj... Koliko koncern taj... Ovaj, koliko je pare zgrće, Volkswagen. Sve znači pričaš vidjet. o milijardama, ali... Pa mogu, ja mislim ovaj... da kada se Volkswagen i pak Formula 1, da bi oni klali sve pred sobom. Znači Mercedes se priključuje formule E Ove ja. sezone Prva trka ljud podinost Ja mislim drugi, da će bio drugi i treći Deskontaj Volkswagen, vlasništvo Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Škoda I Scania I man kamion <laughs> A sad svi ovih pod sobom imio neke ostale grupacije tipa I ovde Audi ima sad svoje neke grananja Znači, ovil je ikak kaj bi se, oni bi zaklali i Mercedes. A sad, Porsche, vidiš, Porsche nije ovdje naveden, možda je star članak, ne znam... Kako je Prevo, to moguće? pa na Wikipedia, paš saznat. Pa, drago, aha, evo ga, vidiš, odmah mi nudi, ovaj. Čekaj, čekaj samo Ctrl F, Porsche. Kakva situacija, ski zvukova. Sedmo prošin za 2009. godine Volkswagen grupa je priopštala da je da, da je dalo sa 3,9 mil, al ne znamo to milion ili milijarda. Eura i 49,9% udio udio u, dio, u dio Porsche AG. 49,9. Da. Znači, Volkswagen je zajedno s Porscheom, a ne u smislu da ga posjeduje, da, da. nek zajedno su u avarnu. Ako sam ja to dobro shvatio sad. Neto dobit godišnje, 113 milijardi. Znači, Dega, da ga, Volkswagen. Znači, oni kad bi ušli i jednu milijardicu dali za formulu, imali bi duplo veći budžet od Mercedes. I, ali ja ne, ne mogu vjerati kako mogu mogući da za neko zaradića već toke pare. Jer ako, ako će Mercedes uložiti 400 miliona eura u jednu sezonu, kako da. je mogući da uopće budu na nule, a kam ovdje zaradi? Ne ulažu on 400 miliona. Na Tako, sam, Ja sam odpudu. negdje pročito da su onog 450 miliona sam svoji para dao. Ostalo od Monstera, jel, vako ostalo. Sponzori Monster, da, i oni Petronas, Petronas. Ono, malezijski, ti, magnati, naftni. I, oni ovaj, ima Gorjeva daju, jel. Pa jesu, mislim, da da je Gorjeva. Ali, ovaj. i dobiješ na kraju koji završiš poredku, dobiješ par odzadnosti od toga. No. Tako da ko zna koliko ono si prvo mjesto u Sad me zanima kako se kaže da je prva, ako se kaže da je velika nagrada... Ovo da morda biti najretardiranije pitanje kad postavljenu na jebenom podcastu, ikada. Ako se kaže da je velika nagrada Austrije... Ko daje pare za tu nagradu? Jel' međunarodno udruž... O likovima koji su svojil polje? Koliko košta prvo svoje prvo mjesto na Formule 1? Ja ne znam da li se plaća. Ne znam. Da zna. plaća, prvo mi je znači dobije nešto. Pa dobije ono i trofej, ali ne znam da bi je drugo. Pa ja da taj trofej vredniji od Avogastana. Nem ja pojma čega se tu pravi. Mada sad ti je 17% trofeja Heineken. Isam ako zvijezda i... Aj, bijeli trofe i u obliku zvijezde to je to... Kako je to Fatal meni? Fatal se voli žaliti kako s glupu trofeju. Fatal. To je primjer što imaš u Australiji, ne tanjir ako... U Australiji. U gloki tanjir. Pa da. Ja jedva čekam tu jebenu u Australiji. 15. marta, ako, ako Aj, ne bi sve izgorlo do tada. <laughs> Jer kako je krenulo ne znam. Evo ja, bar sam danas na story objavio Daniel ja, Ricardo moli i sve. Pošaljte pomoć s Renom križa Australije, da zvustimo požare. Kenguri gore, mora i spati. Sete li video, došao onaj njihov premier, što je, ono, poriče Kamanske krvatske to. Da. Ono što tam vodi politik protiv to I došao neki graš što tim. To je nije gra, nas je, neko je zahvaćen tim požarima. I upočeo glamtanje, ga izvrjeđilo, čak pobigoći. <laughs> <laughs> Čekaj, može on porcent klimatske promjene, ali on kriv za požar. Na očito ljudi smatraju da ne ne ne vrši adekvatno, je mjere je protiv toga. Da. To mi najjači dio promušen... vidim, najjači dio to vidim, traje minut, ne znam, možda može snaći. žena, na vidi se on ode. Kamera pokazuje te ljude, žena, znači prvo brilan ode. Sa strane gore ima neka kako zvezan, vodi kozna na, na površisku. <laughs> Svega. Biljons. Sada ono, flashback na prošli podcast i koza. Znaš Ti... da su koze vijelom tehno partiju, pimece? Ne znam, čuo sam tu priču, međutim, ja volio da je... U sluštini sam je čuo i ja, jer nije da. objašnjeno kako. Ni ništa baš ne samo znamo da sam sam ja ostavljen nakon nekom blagom šoku kako je to moguće i podkaste priveden kraj. To prije naše vremena ili to bilo? Uh, pa, hajmo, malo, 5, 6 A pa ajmo reći da sam tad imao 56 godina. Tako da u svim da prije naše vremena jer nismo tad dilozili pije neće se. Ovaj, mene žao što meni Volko dugo vremena treba da se epizoda podcasta usposobi i stavi na internet. Jer mene sad ne bi čudlo da ovaj laptop eksplodira, ja, ja da je ovo komad ne znam koji je materijal komad laptopima, kamad pa insert, šta god, jesu vrijeden, samo jebenog snača, jer ja na ome nemam vord, eto kakr to laptop, ali do ovu svoje Office, štađer će daži. Nemo Office, a žavam jer ušto sistem je random, moram skimiti 50 GB Easy Dramera i AmpliTube-ova i ne znam kako zavela naj kak program, isto pored AmpliTube-a, što isto nekako. Bias. Bias, kako je ono meni dobro štad već. 2007 moram skimiti. Pa to je pustin bio prvi program koji sam ja skinao za zvukove gitare, za boje na gitare. I onda sam malo ga krenuo hejtati, jer ne znam, moj laptop i baje se baš ne slažu kako treba. Ja to je po prvište maskinu nije znao koristitelno svega. <laughs> ja sam onda prešao na AmpliTube 4, taj zadnji gest. A, I pretvaram se da ga znam koristitelno, ne znam šta radim. Tako da je baje za mene puno bolji izbor, ja uštekam gitar, kliknem pojašli, imam relativno da brz vuk odjednom, a vama moraš se spraviti Hajj si... g... mijenjaj kabinet, hajj namještaj. <laughs> kabinet bo. Hajj <laughs> namještaj mikrofon, pomjeraj. Koji vidješ mikrofon, gdje ćeš, ćeš ga staviti? Zgledalo ono slijek kad je ja li stavio vibrator. Jeste <laughs> vidio to slijek? <laughs> SM57-a vibrator koji je kraj kotije kao zvuk, je najbolji ovako. <laughs> Mene to nikad nije imalo smisli. Zašto joj glupe mikrofone pred pojačeovo? Zašto ga ne ukopćaš direktno u šta god ga trebaš ukopća da ga snim išli gotovo. Hajde, vane, nije molim. Nije taj zvuk? Znači, ti ljudi ne bi mogli prepoznati dva različite zvuke na gitari. Kakvo sto s to jebana preseravanja više? Ta ja znam. Nek' ljudi kažu šta god hoće, imam svoje uvjerenje i jebi ga sada. <laughs> ne znam, nisam ja te strane nešto... Ne. Zato što ja svaka zna, kutija ja zna, ima različit zvuč. Ja razumijem kutija okej, okay, ali mikrofon to odkaže. I drugačije zvuka, ti staviš mikrofon ja na razumijem. sred zvučnika, na stranu, koliko što ga odaljati. A zašto skoro si mikrofon i Zato što kupiš onaj zvuk iz kutije iz onog zvučnika, jer ti neće takav zvuk bitak ti je direktno umiksati. Ali nebitno čovječ, možda i taj zvuk koji ide direktnom exceptu, isto super. Super, ali čovjeku se ne sviđa i ga hoće tamo. Pa nije da se ne sviđa, nek to je taj standard retardirani koji navadaš, to tako mora biti. Ko kad ljud voze Formulu 1 i izađe Riga, safety car i oni svi krivudeju ovako da zagrijavaju gumih kočnica, međutim, tata, svih tata, kimi ide samo pravi jer moge boliti za svim. Ja, ne smijemo nikom nešto reći, reći, reći znam bolje o tebe, nemoj mi se javiti, to je to. Tako da stoja mislim da to je do ni standarda, znaš, da sto rade, ali suština, ja znam zašto sto radi. Znam da sam minevom pojemu, čemu priji čao smo to. To je, ja mislim, bolje nemoj njemu davati da ovo je, tu je, tu je sam. <laughs> Kad bi imao dovolj nobar program, zato. Ima, ovo je izdržba pošarju. Ja, Pa ja ne, ne mogu sebe cenzuri sad, čević. Ovo je free speech. Kontaš. Ono što ne smeš reći, na primjer, na federalno i na, US, na USK, <laughs> moš doći kod mene reči mm. Bez ikakvih strahova da će ti... Da ša bez pasta, da, primjer. Da, bez strahova. <laughs> bez strahova. Međutim, no šta biti challenge? hajde, okej, okay, ja sad njega da dođem na potke, zovnem Sulu, zovnem tebe, zovnem Miru, zovnem Ramu. Afana, to sve ljudi koje ja znam. Da. Šta će biti kad zovnem njega koga vidim prvi put u životu? To je bro 1. Šta će biti kad ženu? Osam ženskog... roda? <laughs> da dođu ovde. To će biti veoma zanimljivo. A do tada, ovo je sve zajebancija kontaša. Međutim, ja sam odlučio da će biti prvi koji nije koji nije, koji nije totalan prijatelj Kontaš više i kolega to je mera alčeta potic više <laughs> a pa vjeromaj očinska figura Kontaš Rome a naj pa znaš ta biće priče u grupi B Relievo Ultima Wyoming Wyoming Jackson Hall live stream 50 crnika mi ovo na od 2 minuta pickupa Wyoming ne postoji Anaj. Mi neki dan bili s njima stari, Wyoming stojena. Ma nije ono Wyoming, ono Cija napisao da je Wyoming, ti nisliš da je to Wyoming. Ko što i psi naciste to s hologram koje je Cija da mi mislimo da, da, da pet arde ne rade ništa psima. Tako da svi ovi psi su umrli prije nove godine, ovo sad samo s hologram. No to je teorija zavere koje ja vjerujem. Ne morat se slagat sa mnom, međutim to je istina jebiga. Onam to istražiti, razumiješ? Pa nešto nikada nemaš. Kako ne ide? Jedna pertarda? Tripsa. Pa 3, 4, ja da tako. Ja sam istraživao k' kaže, pas, postoji mogućnost da pas umre za Novu godinu. Pas, ni to glupost. Znači, to je real deal. Međutim, ti da bi pas prvo mora bit šokiran od toga, od toga udara. Odnos prvo mora dobi srčaniji. Da dobiju srčani, mora se prepasti vatrometa vani. Ja mislim da 15-20% pasa spada u kategoriju pasa koji bi mogli biti potencijalno žrtva vatrometa. U to spadaju štenci i ultrastari psi koji imaju srce zakazano, a ovima srce nije dovoljno dobro razvijeno. Njeni su jedini stresuju i prepadaju vatrometa dok u ovi ostali ništa. Jel, bio sam na šišanju za novu godinu, 31. decembra kod Denise Ana Ima Čuku u salonu. Neko je bacio petard pred salon. To jebeno pašće je odskočilo njeno minimum metar i pol. Ja da sam tek skonto da se bio malo previže grub prema ovim svojim followerima koji hejtiju mene i ostale ljude što bacio petarne međutim. Šta ja mogu. zabranja na jednom godišnje je Basti Petar do psima je dozvoljeno 365 dana mene uvesti. Ja ne vidim u čemu je problem. <laughs> Fakat ne vidim čemu je problem. Isti. Ne znam, ja bi volio da vam mogu ponuti malo više optimizma. Međutim, ošli smo u... Da ne kažem gdje. Šta sam mi se pitati, van pošto nisam upočin, znači, VIL-21 vezan za formulu, <laughs> vezan za formulu, onaj, kako se zove. Znači, imaš taj limitirani budžet, da li si, da li si izašli još kakva pravila? Da, da, imaš pravila. Pošto nisam Maš vidio koja će... ko su to pravila. Kako će auto izgledati? Sad, ja to, od toga nemam pojma, normalno. Da. Srazumijem. Je li ostali isti ja hibridni to... motor ili za nešto drugo? Motoristi. Motor, motor će par godina ostati isti. To je, ovaj, to su rekli. Možda 2025 je 2025. jer se kao neće mijenjati. A tamto si isto ne znao šta će biti. Aha. Ovaj. Pa ilu si izbacili komponentu iz motora, o, ništa, to si timovi rekao nećemo. Da se to radi. Ovaj. Šta si ti pitao, ja se zboravio. 21. pored baržićke. Ha, to, jas, jedno što ja znam da su da se gumela, ovaj, da se, onaj fel zlavićal. To je sve što ja mislim da ima nešto vezano <laughs> sa gumama, sa svim cool, profilom ovaj, gume. Yeah. Mislim vam ti reći da će ovaj auto moći bolje ići jedno za drugim jer radi ovaj, ti kod aerodinamike. Ti kad voziš ovaj iza nekoga, možeš ti poremiti zrak. zrak. Da, da, da. Ti, ti zrak i ti ne možeš po step zrak pritišće do nazemlja. Ne pritišće ti se. Poljega tako pravli. da kroz krivine se spori. Pa smanjit će taj efekt kad razumiješ, pošto će biti jednostavnija taj dinamika na autu. Kad ti vidiš, znači, V17, V18 kako je pred neke Railo izgledao, znači... To je vako, pa vako naslag, Zna, ja. ano. Pa onda, što imaš po auto, vako... Kriilce, ovako, afronikma prednulce. Kad se on, on uvjelio, ona i Halo. Da, da. prošle godine. Pris, V18, da. Aha. Isno, ja nekontam ja ne kako on vidi. Kad imaš nasred vidnog polja. Gde ti ješ sve vako ruku i gledala imaš dva oka. Ja to ne, razumijem čovječe pez, kad ja s pričam sa vama... Ono je vako debelo, ajmo na... reći vako je debelo. A ova je Ako je, de a, pred, je de dobra, ne, ono. vako, vako debelo. Tebi čovjeku udaljen 50 metara. I džilet ide po sredin, teško ćeš ga vidit. Jer znači, ja sa jedno je ovo kad ja pričam sa vama, jedno je ovo kad vozim 320. Očito njima nije problem što mi priječamo o teme. Dajem ovaj kada će biti moguće u formuli 400 na sat? Već nikad, ja mislim. mislim formula što... kao formula može voziti 400 na sat po pustinjama. Pa kad bi ispred nekad ovaj, ne bio zrak, Nekor, neko razbio zrak, nešto što može ići 400 da razbija zrake, da on ide za znači, u ovaj... realnoj situaciji trke je ništa od toga. Ne, ne mogu, ne mogu, ovaj, nema šanse. Ja, Možda čak ne mogu, ali ovako što, što sam ja rekao ovo sad, da ne mogu. A koliko su? Mogu oni ovaj, u kvalifikacijama, nekim, ako ima neko isprednji, mogu do 360 na nekim stazama. Ja sam čuo Možno 368, sljedski rekord u formuli 1. Ja, ne znam. Da Glamo, je to Bottas uradio. Go, a, da. Ne znam. Glavnom, fazon je kad koda... Ovaj, to prije par godina. Najčešće Kad dolaze na ova pravila, auto se uspore. Biće par sekundi sporije, neće bilo prije. I ti polako, polako, ovaj... Ubrzavaš, ubrzavaš, onda dođu. Na ova pravila je sporije. Tako, nekad nešto dođe neki... na razumijem. Neki nanomali brzina, razumiješ. A zašto Jedan ne? Na primer, imao si ovaj... Vidite treće četvrte. Od vidite treće četvrte su uvijek neki rekord koji su obaran zadnji par godina. Za nek najbrže krugove i tako dalje či 15 godina prošlo To ja govorim da naprave sad pravila da auta budu što brža. Jo to bude cilj. Jebem ti kak će auto to izgledati bogte. Nije im to dobro prošlo. Bili su 17 stara. Me jesu su posla auto bila brža. Među tim ni trkanje bilo dobro zato što nisu mogli ovaj slediti drug auto koji je. Aha. Znači nisvi mogu posjeti u brzinu koja je trebala biti implementirana Ne, postoji imamo prav... brzinu I brži s A u trci ne mošte preteći nikoga Dao <laughs> već... no što smjeri onaj, toko uporajem ti taj zranak, ti ne moš ga stići Možda treba još više ubrzati, možda to nije bilo dovoljno A, da, da. Okay. A šta vi mislite o ovalnom trkanju? Nisem nekad gledao Međutim... Ne, ne, nemo... ne mislim kao ideja Nemam želji da gledam, meni... Ja se kažem, mislim da ideš u krug, nego će doći reći, ti što prate to, imaš tu puno više od toga, ni to samo zadnjog krug, imaš ovo, ono, je bole, znate šta je to, bole? Samo voziš u krug i gledaš časko sudar, ti je to, to je zanimljiv. total američka stvar, deskontaj, <laughs> mi smo toliko u Evropi nekako profinjani, ja mislim da je formula očito evropska, o evropski Gada. fazon, Ja za son vozi svuda, evropljan prate formulu, Ja im reti da je formula nogomet, a, neskar je američki nogomet. Znači, fazon je da se ljudi jebeno poubijaju, da, da se idu u krug 400 km, gaz do poda i ne razmišljaš ni o čemu. Mislim, real, ti se vrtiš u krugu. O čemu ti možeš razmišljati osim gaz do poda i... Mislim, nije jasno, kako toliko ljudi pogire. Kako malo držiš. I onost, krećeš. <laughs> Dok ovdje totalno nekakve taktike, naravno i kod njih se ide u boks pa se malo razmišlja kada ćeš nas od gorijema, gume, promijen to, ono. Međutim staza, ko staza, gom to, da ne kažem gdje. Međutim, ja boli pogled ne skar. Ja da imam prilag uživo, gledaj, da je to ono 500, ja boli što ne razmišljao sekunde. Ali ovako, mimo Definitivno toga... Definitivno meni je broj 1. Oslovno, no, da, to što... Deskontajt, znači, kojom on brzinom ide, ili jednom ovako I čovjek u roku jedne sekunde stane, on krene i si nastavi dalje. Da, u krivini vozi 160. A vamo je vozio 250, kao daš. Znam, znam. Ne, znam. Ja da čekam da bude ova jebe na sezono, neće biti lit. Međutim, mislim da smo nić moral za kod od prošle. Što se tiče ono, kako će ko završiti, se biti promjenjene dvije, tri pozicije. Ja mislim sotne. da će Stapen imat dosta više podijom u ove ovaj sezone. Koliko je imao ove sezone? Tri, malo to četiri. Više, više. Po pobjedio je. Ne, ne koliko je puta je bio prvi, koliko je... Tri puta. na to sam mislio, da. Koliko je puta bio na podijum? Dosta. Preko, preko deset on imao. Do koje je trke? Čini se do ovaj do Japana kaj se udirio u prvom krogu sa McLearom. Gdje imao je niz od top 5 ili top 6, ono. Završavanja zato Zašto je ove godine Brazil bio najveća trka? Zašto se stalno pričao u to trci? Bilo je puno, puno drame, razumiješ? Hajde, I čujem, aj... molim te. Mislim, znam da će izaći druga sezona, a ne da će to biti stop znači, post. kad god kad neki odim, kad će izaći? po. Ne, pojma. <laughs> Ali odnos odnosu svi timovi su uključeni. Da. Svi? Sad od prvojne nisi imao Ferrari i nisi imao Mercedes. Da, nije bila Ferrari. Mercedes znači biti u Oppenheimu. Znam, u Njeboljškoj. Kad Najveća katastrofa njihova u zadnjih 3-4 godine. Mislim, u Aus 3 neke godine, 2018-2018, nije ni jedno ni gdje izvršio. Nijamo to ni Bottas, ali to je ono... Od šo motoru? Ovo je već malo veća srmata. Pogod to što si imal posebno, znači i onaj, kako se kaže. A pretpostavljam da je Hamilton bio na pole positionu. Jel' ja, bio? Bio, bio je, ma mora biti. Uglavnom, znači imal, se onaj objel s auto, ono, kada je zgulio, onaj baja. Da. To kao posebno za koliko, 90 godina u motorsportu, Mercedes, da je leg završi devet i drugi ne završi nikak. Dakle, bit će, bit će A šta je Brazil bio da to završi? Brazil... Uh, znači kad god neka ekipa iz... Zove... da je Maxis dominirao tamo. on bio prvi? Gdje prvi? Ovaj... Kod neko iz ovih srednji ekipa završi na podijumu, to je odmah, ovaj... Vreoma zanimljiva trka. Samo to je odmah moralo se toga desiti da on završe, da uđe se završe, da razumiješ. Znači prvo, ovaj... Opće to je dobro trkalje na toj stazi, ovaj, ima. Ima, ovaj mjesta za zaprecanje, tako da je za bio par dobri pote za van ovi nekih dešavanja. A staje ta onda, drama? Onda, koja je znači prvo je bilo, koja je sad to? Neko je onaj istrke, ne mogu sjetiti koja je bio. I safety car. I naravno, znači prvo, znači prije toga, Verstappen Hamilton se ono, Bila je borba ko, ko, će, ko vodi i ko je drugi kroz boksove, ovo, ono ko će izaći, štapne preteče ovoga, vraća vodstvo i tako dalje. Safety car je bio prva krvina štapne preteče Hamiltona, za prvo mjesto Albon preteče nekog Ferrarija za treće mjesto, znači Red Bulli. I, i dominirati. Onda, nakon toga, bota su staje. Možda je to bio prvi safety car kad je bota su auto. u autom. Stalo mu je I Verstappen je od box vodio je od Showbox, box ima to ono Pod safety carom, jel? Da, da. A ima to ono Da bude prvi, Verstappen je izšao drugi. Ali imao bolje gume jer se ne zamijenio u Boxu. Onda, ne znam, nija dva, tri kruga nakon što je safety car uš, u Showbox. Ferrari dva se udarilo, obaj znači probušla guma. Znači, dirnuli se ništa. Znači, A čuo sam da su ovaj godine tenth, ove godine bili nezadovoljni znači, gumama. Gumama, ne znam, ne znam, oznam s 2020-tu. Testiralo s gumi, rekli su... Katastrofo. ...hevi ostav tovijez 19-tu, među me ništa, ne sviđa Ferrari je sudala, novi safety car. I ovaj, to znači da sad imaš od ovih top 6 vozača, top 3 ekipe, već tri nijesu trc više. Tako da već ima potencijal, već znači, Gasly bio četvrti oparetku. Da. I ovaj album je bio drugi Hamilton, treći jer je Hamilton Shadow Box. A sad ima 3 4 kruge do kraja, znači Hamilton je teško da će moći biti prvi, da će stići Verstappen. I ovaj, možda dva kruga prije kraja, tu to negdje? Ovaj, Hamilton krene pred sada albuma, znači bi už po previše mnogo daljine, album negdje. Znači ni ne boli njega, znači ne vidi DJ ove ovaj, skreće moja moje krvi nadalje ja. red skreće ga, čega okrene albuma auto malo stipelne krilo Gasly prosinio bojicu drugo mjesto znači Gasly koji je vozao Red Bull prvu polovinu sezone prošao Toro Rosso i on prošao njega izbance iz Red Bulla vratio je Toro Rosso značinio svoje neka podium ovaj u Red Bullu trenutno je drugi zadnji krug Hamilton i Gasly i zadnje krvina izlazeva ako jedan do drugog. I znači drag race do kraja, koja će prvi gasli Gasly pobjeđuje Hamilton na dolini. <laughs> I nakon toga, znači Hamilton završava... I sad Hamilton treći i treći. Da, Gasly i drugi, šta Popelio. Sainz koji je starto zadnji, zašto je kvalifikacija imao problem s motorom. Č čovjek startao zadnji i završava četvrti. Međutim, Hamilton, kako je udrio Albona, dobio pet, <laughs> znači, <laughs> je kaznu i peca. da nakon ovaj, ti slavlja ono... Znači, Sainz ima podijum. Dok se dodijeli ti trofej. Nakon toga se rek, Hamilton ima penalty, Science si treći. Znači, sa McLarenom... Znači, čekaj, Penalton je bio na podijumu dobio pehar kad je si šao da sam rekla, haj sad to daj nao A ja, to bio neće tamo u garanžu, a onda sam slikao. Sam... <gledan> ja bi se ubio, majke. Da u 20. mjestu čovjek je došao na 3. mjestu. Ja, po dobro, ka, u Abu u je bata, sa 20. došao na 4. mjestu. Na 3. mjestu. Da, da ali to, je, to je Mercedes to s 4. To se na računa, jel. To je Mercedes s 20. mjestu, dođe na drugo mjesto to se na računa. Do, a najbolje što reći je... je nemo, sa 20. došao na 2. On je to men do auta, čovječe, boži. Pa čovječe, eno, pogledaj, Drive to survive, ok, on je slično stvar naprijed, veljda samneste godine. Jel' tako? Ne znam. <laughs> Misli ti gledao to do kraja? Ja sam je samo... Čovjek je krenao ovako 18. i 19. da bi završio šesti, bo. I na kraju se... Uvočio se jebenu Force Indiju. Najgoru ekipu, bo. I na, na kraju... Najgoru kraj. ekipu. Sjebavam, <laughs> ali nisu Ferrari, nisu Mercedes, jo no, opet človek. Od svoje startne pozicije napredovo 12-13 mjesta. I ostane bez mjesta u Formuli N, što je jako tužno. Pa dobro, je tužno, međutim vozti. ima skill, sad će voziti. Nabrio se je u Mercedesu. Sad vozi za svoju domaću ekipu, čovjek i francuz, vozi za Renault. Šta još ako sad Ricarda pobjedi, na kraju sezone? Znači, Ricarda letinari. Ima, nar... znači, svi će ima toč na njim. Na ovom konju, ekipa, ko? Ricardo. Ma ima oko pa 30. A Okon? 25, mal, 60. Malo, malo, tako nešto. Ja mislim da je on pocijenjen vazač. Ko? Okon. Koga je pocijenjen? A, community Formula 1. Znam što, ne vole ga zato što je... Znam zašto ga ne vole. Svanse. Znam zato što ga ne, znam zašto ga A, ne vole, mislim ali... mislim da, da je o, Da većina ljudi vidi to da... Radio. to namjen u To... Sa Maksom. Bez komentara. Ne, nemoj. Da ne, zašto čovječ? Ko ne znam kako su ovaj... To su neke provokacije. Možda čovjek ili... ono, je čovjek ono, rekao, ej, nevam šta je zgubit, ali zato odi sjebat ovoga. <laughs> znam, ali provokacije su neke u pitanju. Da dokaže, možda ja usporijem auto, tebe mogu preteći, tako dalje, ko znam. Aha, čovje ali kad ti s... jadan za čovjekom, onda se mora zajebavat. <laughs> da. Ne znamo, samo znam da će ove ovaj godine gled i Formula 1 i MotoGP. Svaka časa. Samo ne znam kakav je format njihovi taraka, je sto to vikendom, šta je? Ne. pojma. Jesu li ekipe, jesu li pojedinačni vozač? Ekipe su. Gdje Mene, mene zanima. O, ne on dugo vozio u Yamaha neko je. Koje... To Sad, gleda ono mijenjanje. Da, da, Rosinan. Yes. Svaka čast. A na mena sam zanima kako izgleda boks njihov, ili siđe si iz motora da mu onaj zamiju šta... stane na drugi motor. No i jo? Da. Yeah. Yeah. da ja sam, box. ja sam, po imaju boks. Ne ne znam, da. Ja sam gledao poređenje... Pit stop ovog raznih motosportica. Pogledaj povrdu. prva, prva scena ti je MotoGP gdje čovjek silazi iz motora, staje na drugi motor, jel? Dok on ovaj drugi motor rješavio na njem što da što je, da je da tako formula. Formula S, to je imal prvi 4-5 zon, možda se ili prošles, ovaj ili prošle zon, to ukinulo. Što, zašto? Ideš u boks zato što ti kreneš s određenom količinom energije. Isto šice to. I ti na pola trke ideš u boks s ovim praznim autom, sjedaš u ovoj i javne. Šta to se ne može napunti, jel dovoljno brvi? Pa nemam pojme, Jel se moglo napunti ili to ovaj, možda si gume kao trebalo mijenjati pa odmah aj ti na pol trke. Uđi drugo, ali. Da, šta ima najfazon fazon Formule kad on nosi u njim krivina mapa, imaš onaj određeni diođi puniš, valjde motor šta već veći, pa usporijiš nešto. Nemojim to spominjati. Formule to, ne priznam. Kako da igraš i igricu? Gledaš kako da igra i igricu? Ja Formule ne priznam kao relevantan motosport. Prvo staze spreglu, per sebozi... I prestat ću gledat formule 1 na koji kad pređu na električne motore. Sad su je hibridno motor. Hibridno, ali kad bude full električni motor. Mogli bi, mislim, u nekoj budućnosti malo dalje. Kad ti motor budu zajedan. Kad će dalje. auto sva po cesti imati električni motor, razumije šta će on. Ja se nadam da s to neće desiti. Ja volim. U suština, ako bude isti zvuk, onda Da, da, da. neko ugrade nešto da zvuk čekovane. Da, pa ja, da, da, ne, Auspuh. Da, da, ne, Auspuh, neko ugrade. Ona iz Mercedesa. Gdje voziš 20, vriš ti auto, bo. Ja bih moj keš, ja bih to se obgradio auto. I malo pobedemo. mu. Strašio ljude. Tu pada, što da ne. Kočno, prošokrem upak. Prošao, ali 30 vozio. Najznam izgledao najprankas ljud vozila kabraleta, ugrala zvučnike u njih. Znači dvije kutije, kupivnice one, stavili su u auto, u djetek, na zadnji sit nebitno i spoil to na auks, na mobil, ali pusili šlajfanje auta, voze 20. Policija ih zaustavlja koje čovjek, nazvam šta je spornija, voze 20 na sadbu. Dobar video, fakat, men presmiješa. <laughs> Ju su štini u videu ovako se poredila njih dvojica, obojica u auto imaju te dvije kutije koje imaju to priključeno, međutim policija je parkiran, i oni su na crvenom svijetlu Ustin je na kvačlu, auto ništa gasne, pritišću, međutim, zvuk je... I oni kreću, ali kad kažem kreću, kreću pod kvačlu, ono, voze policiju, rotacije, hajmo u stranu, vadi lično, vadi sve živo. Genijalan video. Bili bi je beno da sto radi kod nas. Došta bi. Zavarš li bi navuči, ali? U pojobonu bo. <laughs> Kod nas bih se isposlao da je kutija ukradena. <laughs> I onda bih završao malo u nekom pritvoru. Čuo sam od jednog slug polcajca, s kojim sam dabar. Kad, kad boti šo vikendom, petak, slobota, utri i ujutro, ima u našem opu dvije ćelije imaju koje služe ja. za, samo da prenoćiš, ne da ti ležiš sad, samo da prenoćiš onoko te ufa te pjanovo u I možda je kapacitet jednog 15 ljudi. Subotom, utri, ujutro tamo je 60 ljudi, od toga je 40 migrnata, 20 naših. I smrdi ko je jbeni Zološki vrt. Kako kad uđeš među one majmune u Zagrebu, u Zološkom, tako smrdi zatvor. Ima ja, moći sreći. I volio botić noći ti jednom zatvor, majke, to bilo pradobro. Moš reći, realno, he, ja sam pranoćio u Se za da ture je ponara direktor. Sad Tako jedno pitanje je. za kraj, por sad pre sad vremena ja čem da morati, svaki sat vremena podkasta meni treba 4 sata da ja to renderuje. Ja. ja sad dvije računa Koji je va za Formulu 1, vozio Formulu 1, jedan princ što je položio vazački? Šta pe? Človjke, sa 17 godina. Je, ja mislim, 17 godina yes. počeo voziti Formule 1. I oficjalno najmlađi vozač Formule 1, čit' uvoj historiju. Kako je on tako brzo napradovao? No, to što čit' vozi'o Formule 2 i K. On je sa, dvane, sa, dvije, ja. sa dvije godine, sa tri tako nešto, one male kartove vozi. Da, su je dvi, tri godi, da. Jesi gledaj, imaš, sad, ne ga imaš video, na YouTube traje oko pola sata, Zašto je onaj Verstappen takav i kakva je njegova historija? Čovjek su suštini igrao u pit stop ovma kada je Jer mu je stari vozio formu. <laughs> I onaj, onaj, ima slika, on ima god nipo dana i onaj, znaš sam što oni mali motori, što spale komotorka, i on na njem. I Ček, stari njegov očin. priča, i stari njegov priča kako je prohodao konstantno oko avuta i gledao perspektive osno šta je ovo šta je ono no znači čitav život je suštinski samo da reći kursol svaka jebena znači mi smo sad 2 3 godine trko na tipu voza pa, dobri pa, dobro ajde pa, mogu gleda tako dečki ovaj malo Ja mislim da, da ovaj kad je kad je ušao Formula 1 nije bio ovaj sistem ko sa što je šta moraš uraditi dođeš u Formulu ja samo moraš skupiti 50 bodova za super licencu tako za Da. Imaš te ove serije neke niže, Formula 1 gdje kupiš te bodove, na primjeru, ako Formula 2 završiš prvi, drugi ili treći, ja mislim ono dobiješ svi 50 bodove. On je iz Formula 3. 3 Kako misliš na kraju sezone. Da, da. U Formula 3, jak završiš prvi, isto je mi si 50 bodove. O, a, kao a kao Verstappen neke, iz 20. formule 3 prešao u Formula 1. Pa nisam sigurno čili bio to koja njega, ali sad ovaj... Znam sad da ovaj iz Formula i to prije što će završiti, a na sezona, ta u Formula 3, On je išao potpisivati ugovor. I, I prije on, kraja... On je bio prvo u Toro Rosu, pa onda da, da. Red Bull. I prije Vansu. kraja sezone on je polaganje za tu super licenci. Zašto? Zar ne bilo puno bolje da Red Bull ukinje Toro Rosu i te pare priključi matičnom timu? Ne. Ili postoji neka pravna sklopka oko toga? Jer meni je čudno da jedan Red Bull ima dva tima u Formuli 1. Ma ništa to totalno, ovaj, Red Bulla, ja, vode tim je vodeći izračiti države. To znamo, vi Italijani, Motor za, Rossi, zato što su, to je prije bio Minardi, ovaj, onda su ugovor rekli, procenimo i tim. Vama Motor Rossi mora to baš nešto da tvornicu pornicu Italije. Da postoji, da tim bude na Italijanci. A znači to isprečava da kažu ukidamo Motor Rossi, taj finansije priključimo Red Bullu. Ali ne znam isprečava i možda ovaj, Neme, ovo im služi za, ove, za testiranje novih vozača, pa da i znaju kojeg je da brte guzmu ga u red, po Aha. razumiješ. Znači, to je više ime, samo nek što oni fakt to vode. Pa ne znam ja koliko vode, ali ono nis ko, totalno, Koliko bi ko, ko, ko ko Horner imao uticaja na Thora Rosuka bitio? Ne znam baš da ime toliko, jer ime on svog tog s tim prince, on možda va ovaj, ima neki prima. Ne znam, možda i neka utica. Naslužujem što god ovaj, hoće za testiranje da prvo to rosimo pać mi bitva, al to. Primjer Honda motor. Je to rosimo god dana pri Red Bull da vidiš šta je reči onda izdav Red Bull pa da. Svaka jebena čašča na dečki. Pribrzćemo u kraj. Hvala na pomoći, gospodine tebe tako vođar. Ne mojte što zamjerti, pa koga ću drogova, koga ću drogova. E kad sam u fazonu Formula 1 zvat ljudi koji će sa mnom otme pričati. Kad sam u fazonu stand-up koja medija zvat ću da. Da, tako je. Sad zanimam me šta će mi sljedeće nampasti, ovaj, ali vidjet ćemo otom potom. Ne mojte što zamjerti.